සොෂ්‍යක් ඇති වෙනවා මැරෙන අවසාන තත්පරයේදී හරි එයා ධර්මයේ අවබෝධාත්මක තැනටපත් වෙනායි කියන විශ්වාසය ඒක සත්‍ඝාරයේ මහිනියක් ශක්තාවේ බලයක් ශද්ධාවේ ශක්තියක් එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ක්‍රීම සද්ධාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා කලාව මාර්ගය තුල ඉන්න ඇස් පියවෙන්න මොහතක් පෙරatuව ඔබ ධර්මයෙන් ලබන්නා වූ ආලයන් ලබන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය තමන් තුළ ඇති කරගන්න. ඒ විශ්වාසයයි පිංගතුණි අපිව ක්‍රියාත්මක භාවයකව දාහිපත් කරලා දෙන්නේ. ඒ නිසා ශ්‍රද්ධාව කියන කාරණේමයි මුල් වෙන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් සකස් කරගත්තා වූ ශ්‍රද්ධාව අපි ආකාරවදී ශ්‍රද්ධාව වවත වැඩව ගන්න ඕනේ. නුකෝ අංග දෙකක් තියෙනවා. එකක් අමෝලිකා ශ්‍රද්ධාව අනිත් එක ආකාරවදී අමෝනිකා සද්ධාව නිරයතුරම අපිව අභියෝග ඉස්සරහාදී අපිව විනාශ කරලා දාන අතරන කරලා දානවා එනිකා සද්ධාව කියන කාරණය ආකාර්ගති සද්ධාවක් බවට වර්ධනය කරගන්න දැන් ඒක අම්මා කෙනෙක් කියන ඒ අම්මා සිල් සමාදන් වෙන කෙනෙක් සිල්පිරිස නායකයයා හැමෝටම මෛත්‍රී භාවනාව කියලා දෙන්නේ බුදු භාවනාව කියලා දෙන්නේ නමුත් මේ අම්මා වයෝ වෘද්ධ වෙලා, අසනීප වෙලා, රෝහල් ගත වෙලා මරණාසන්න වුණා. එයා ඇත්තටම හිතුවා එතකොට මැරෙයි කියලා. නමුත් එයා මැරුනේ නැහැ. එයා ගෙදර ඇවිල්ලා දවසක් කියනවා, "හාමුදුරනේ, මැරෙනවායි කියන කාරණේ මේ තරම් දුකක්ක බයක්ක කියලා මොකද මැරෙන වෙලාවේ මට මං කළා වූ ධර්මයක් මට සීපත් උනේ නැහැ. මම රැක්ක සීලයක් මට සීපත් උනේ නැහැ. මට සීහයට ආවේ gedare ඉන්න දුවාතරුව මොනපුරුමිනි පිළිවෙලකටන්ට විතරයි කිය. සද්ධා තිබිලාද? සද්ධාවත් තිබිලා නැහැ. සද්ධාවත් තිබ්බනම් මැරෙන අम्मा प 5ंसा गया सर् ගता अनुंत बाාවनाव කියල दना නमමුත් එुय तूदि पर हाकारों की सादावर अपने में अमूरीका सदधा पवे का महात् में कििया आ यह महात्म පसल समाधन ෙන बहुत देखूं दन देना मैं महात्म सुनाයටच पचि महत्ते मैं कोच प रैलट में महात्म වෙला पවැनी ैलते आ වෙला आया विर ना එයා කියනවා එයාට එක පාඩමක් හිතුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුරුයි ධර්මරත්නියත් ගුරුයි කියලා මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇත්තනම් වෙන්නේ නැහැ කියලා එයා හිතුවේ සංස්කාරණෝ ජීවිතේ දැක්කේ නැහැ එ නිසා පළවෙනි වෙලේදී මෙයා හිතුවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුරුයි දෙවෙනි ධර්මයාත් ගුරුයි කියලා ඊට පස්සේ දෙවෙනි याක වෙला कोची ्यक्ත් ල්लाया मතු වෙන पට यहां කියनවා आम दुුවने මගේ हीते ඇති होේ සय गान मे मा पुसाल सितमाई एक प पुसाजीिता ल राले दी त्या दुष्टि भा ्या दृष्ि भाාවයට आधल ैදन සිित मिलली गालाග नहीं तेෙරवान साන්න කර करता බुदरा ना सेගේ දැන් දෙවෙනව ගලහගෙන ඉන්නේ සම්පූර්ණ අතුසල් සිටුවේ. නමුත් මේ මහත්මයා පෙර සංසාරයේ පිනක් නිසා ලැබුණේ නැහැ. නමුත් ඊයා දැනුත් කියනවා ආමදුරණේ එදා මම ලැබුණා නම් කොහේ ആയിද කියලා මම දන්නේ නැහැ කියලා. ඒක තමයි සත්‍තාවයි ආඛාරෝත්‍ය සත්‍තාවයි අතර වෙනස. ඒ නිසා තමා තුලින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ දකින්නවායි කියන කාරණය නොසලින ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ. එයා ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන නිසා නෙමෙයි දකින්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මාර්ගය තුල ගමන් කරලා දැන් එයා තමා තුලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියුවේදී දකින්න. අන්න ආකාර වූ ශ්‍රද්ධාව. ඒකට යානවට හැරෙන්නේ නැහැ. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු නිසා නෙමෙයි දැන් යා විශ්වාස කරන්නේ. තමා තුලින් තමයි මෙන්න මේ සද්ධාව ආකාරවති සද්ධාවක් බවට අපි පත් කරගන්න. ඒක කොහොමද අපි ආකාරවති සද්ධාවක් බවට පත් කරගන්නේ? අපිට සමාජයේ බන කියනකොට පොතක් පතක් කියවනකොට අපිට ගොඩාක් දේවල් එක සූත්‍රයක් ස්වාමින්වහන්සේලා දහ දිනක් බන අරගෙන බන කියවුවොත් ඒක සූත්‍රයේ ස්වාමින් වහන්සේලා දහ දෙනා විග්‍රහ කරන්නේ දහහක්. එක කාරණයක් ගැන පොත් දහයක් ලිව්වොත් ඒ පොත් 10 න් තියෙන්නේ ආකාර 10ක්. දැන් අපිට හරි ප්‍රශ්නය කවුරු හරිද කවුරු වැරිද කියන ප්‍රශ්න. මොකද යමෙක් යමක් විග්‍රහ කරන්නේ කෙනෙක්ගේ යමෙක්ගේ සත්‍දා වීර සති සමාධි ප්‍රඥා කිනේ ඉන්ද්‍රිය ධම්මයන් වැඩිලා තින ප්‍රමාණය මතයි කෙනෙක් ධර්මයක් විග්‍රහ කරන්න කෙනෙක් යමක් සටහන් කරන යමෙක්ගේ ප්‍රඥාව පැත්ත වැඩිලා වැඩි නම් එයා නිරතුරුවම ධර්මයේ විග්‍රහ කරන්නේ නිවනට බරව යමෙක්ගේ ප්‍රඥාව වැඩිලා අඩු නම් එයා හැම වෙලාවෙම යමක් විග්‍රහ කරන්නේ භවයට බරව මොකද එයා සංසාර භය ගැකලා නැහැ එහෙම නම් මේ කියන කිසිම කෙනෙක් තුල වැරද්දක් නැහැ. එයා දකින් දේ එයා දන්න දේ මේ කියන්නේ. වැරද්දක් බොරුවක් මෙ මේ කියන්නේ කවුරුනොත්. එයාට තේරෙන දේ එයා දකින් දේ ආ දන්න දේ තමයි එයා කියන්නේ. ඒ ගොල්ලන්ගේ වරදක් නෑ. නමුත් අපිට ප්‍රශ්නයක් කියනවා. කවුරු කියන දේ දහරේ දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් මොකක්ද මේ දෙකෙන් හරියට? එහෙමනම් අපි කොහොමද කරන්නේ? මේක පැටලිලා යන්න කියොත් අපිත් මෙතන පැටලෙනවා. දැන් තවතව පැටලෙන ස්වභාවයකට අපි යන්න ඕනේ පැටළුම ලියා ගන්න ස්වභාවයකට. ඒ නිසා අපි දැනගන්න ඕනේ මේ ධර්ම මාර්ගයේ තුරේ යද්දී নিরතුරුව බුදු රජාණන් වහන්සේ අපේ කಲ್ಯಾಣ මිත්‍යා කරගන්න. එතකොට ප්‍රශ්න දැන් අපේ මගේ පැවිදි ජීවිතේ මම කල්යාණ මිත්‍රයා කරගත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් මතුනේ නැහැ. දෙතනක දෙතනක හොයන්න තවතනක බලන්න පොතක් බලන්න අවශ්‍යතාවයක් මතුනේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේම කල්යාණ මිත්‍රයා කරගත්තා. දැන් කොහොමද අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ කල්යාණ මිත්‍රයා කරගන්නේ? උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවා. කල්යාණ මිත්‍රයා කියන්නේ යමක් නමද බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑ නිසෙල් අපිට කියනවා. ආනන්ද මගේ හැමෙන් ධර්ම විලේ දෙකයි සාසුන් වහන්සේ බවටපත් වෙන්නේ. ධර්ම විලේ. එහෙනම් ධර්ම විලේ දෙක랑 වහන්සේ බවටපත් වෙන්නේ ධර්ම විලේ දෙක ජීවමානෝ තියනවා නේද? එහෙනම් සාසුන් වහන්සේ ජීවමානෝ කිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයන්ව ඉන්නවා. මොකද ධර්මයේ සංකීපකව තියෙනවා. එහෙනම් ධර්ම විනය දෙකයි අපේ කල්්‍යා මිත්‍රා බවට පත් කරගන්න. ධර්ම විනය කියන්නේ කුමක්ද කිව්වද? බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළා මේ සියලුම සූත්‍ර, අභිධර්ම, විනය මේ සියලුම ධර්ම ස්කන්ධය තමයි ධර්ම විනය කියලා කියලා. බුදුරණාසේ දේශනා කල වූ හැම බණපදයක්ම අපිව අවසාන ඉලක්කෙ යොමු කරන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට. ඒโดරේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයේදී අපි මුලින්ම අවබෝධ කරගන්නේ කුමක්ද? දුක සත්‍ය. දුකේ දෙන කාරණේ නේද? කුමක්ද දුකද අපි ඒනම් බලන්න අවසානේ මේ ලෞකික බුදු දානන් වාසේ දේශනා කරපු සියලුම ධර්මස්කන්ධය අවසානයේ අපි යොමු කරන්නේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය අනිත්‍යයි කියන කාරණේ අවබෝධය. එතන තමයි ඵලය, එතන තමයි හරය. අපි ධර්මයන් වඩනවා. කාය ධම්ම වේදනා සතර සතිපට්ඨාන ධර්මය. අපි අන් දවසක අවබෝධ කරගන්න ඕනේ මේ සතර සතිපට්ඨාන ධර්මේනු අනිත්‍යයි කියලා. මොන අනිත්‍ය ඒක අවබෝධ කරගන්න. එතකොට සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් වැඩි වීම නිසා අපිට මොකද්ද වෙන්නේ? සප්ත බොජ්ජංග. අපි අම් දවසක මෙන්න මේ සති ධර්මනිකයේ ප්‍රීති පස්සද්ධි සමාධි උපේක්ඛා කියන ආව මේ සප්ත බොජ්ජංගත් අනිත්‍යයි කියලා අවබෝධ කරගන්නේ. මොකද මේවා සියල්ලම ප්‍රීති පස්සද්ධි සප සමාධි උපේක්ඛා කොහොම අනිත්‍යයි. එහෙනම් අපි අම් දවසක සතර කියලා අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. සතර සරිපත්තාන නිසා ගැලෙන සප්තකොච්චංගත් අනිත්‍යයි කියලා අවබෝධ කර ගන්න ඕනේ මේ දෙකම අවබෝධ කරාද්දි අපි අවසානේ අවබෝධ කරගලා කින්කෝම් පංචපාදානස්කන්ධේ අනිත්‍යයි මොකද සතර සරිපත්තාන ධර්මයෙන් උත් වැඩුමේ මේ කය ඇසුරු කරගෙන රූපේ ඇසුරු කරගෙන විදිමක් හැටියටයි සප්තකොච්චංගත් වැඩුනේ මේ රූපේ ඇසුරු කරගෙන විදිමක් හැටියට එහෙනම් අවසානේ පංචපාදානස්කන්ධයක් හැටියටම මේ එහෙනම් අවසානයේ අපි සතර සරි පත්‍යයත් අනිත්‍ය කියලා අවබෝධ කරගනින්දි. සබ්බොත්ජංගේ තනිත්‍ය කියලා අවබෝධ කරගනින්දි. අපි අවබෝධ කරලා තියෙන පංචපාදානස්කන්ගේ අනිත්‍යතාව. දැන් එහෙනම් පංචපාදානස්කන්ගේ අනිත්‍යභාවය කියන කාරණය කියන්නේ මොකක්ද? මේ ඇස අනිත්‍යයි. මේ ඇස නිසා සකස් වෙනා වූ පස්ස සංඥා සංකාර විඥාණය අනිත්‍යයි. මේකන මේනාසයේ මේදීව මේ ශරීරයේ මේ මනස අනිත්‍යයි මේවා නිසා සකස් වෙන පස් සංකාර විඥානයි එහෙනම් බලන්න තමාගේ ඇසතුලින් මේ ඇස අනිත්‍යයි කියලා දකිද්දී මේ ඇස නිසා සකස් වෙන පස් වේදනා සංඥා සංකාර විඥානයි අනිත්‍යයි කියලා දකිද්දී තමාතුලින් තමා කල්යාණ මිත්‍රයා මතු කරල ගත්ත නේද? සමස්ත ධර්ම විණයම මතු කරල ගත්තා. පංච පාලස්කන්ධ අනිත්‍ය పంచ భాదాన స్కන්දේ అనిత్యයි කෙනාවවෝදතන කෙනා තමයි රහත් භාවයේදීපත් වෙන්නේ. పంచ భాదాన స్కන්දේ అనిత్యයි කියලා දකින්න කෙනා තමයි සෝවාන් ඵලයේපත් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් තමන්ගේ ඇස అనిత్యයි කියලා දකින්න. තමන්ගේ ඇසලිසා සකස් වෙන පස්සේ සංඥා සංකාර විඥාන් అనిత్యයි කියලා දකින්න. තමා තමා ကල්යාණ මිත්‍රයතුතු කළා. समस्त ධර්ම විනයේ හරය ඵලයේ තමා තුලින්මතු කළා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන නිසා තමයි මේ ඇස අනිත්‍යයි කියලා දන්නේ තමා තුලින් තමා දකින්නවා මාර්ගය තුල හික්මෙලා සත්‍යව සකස් කරගෙන දැන් තමා තුලින් තමා දකින්නවා මේ ඇස අනිත්‍යයි නිසා සකස් වුණා වූ පස්ස වේදනා සංඥා සංකාර විඥාණය මම අපි ඉස්සෙල්ලාම කවුද අපි හැමෝම කියන රූපයයි අපි දැක්කේ අපි හැමෝම මේ වෙලින් ඉස්සෙල්ලාම දැක්කේ අම්මා එතන බලන්න මේ ඇහෙන් දැක්කා වූ අම්මා කියන රූපය මේ වෙනකොට කොච්චරනම් අනිත් වෙලා. එයා වයෝ වෘද වෙලා, අසනීප වෙලා, ගිලන් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. සමහර විට එයා මැරිලා ගිවිලෝක වෙලා ඉන්න පුළුවන්. එයා සතරපායට වැඩිලා එළ දිනේ කරකේ වෙලා ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මනුෂ්‍ය මගේ දුවේ කියලා දැන් එයාව ලොකු මහත් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතන බලන්න අම්මා කියන රූපය මේ වෙනකොට කොච්චරනම් අනිත් වෙලා. දැන් මේ අම්මා කින රූපේ අනිත්‍යභාවය අපි දකින්නේ බුදුරජාන් වහන්සේ කියපු නිසාද තමා තුලින් දැන් දකින්න මේ රූපේ අනිත්‍යයි කියලා. එතකොට අම්මා දැක්කා වූ මේ වෙනකොට කොච්චර අනිත්‍ය වෙලා. එදා මේ අම්මා දැක්ක කුංචි ඇහැ කොච්චර ලාමක හුරුබුහුටි ඇහද අපිට තිබුණේ. ඒ මේ වෙනකොට කොච්චරනම් ජාති ජරා වියාධි මරණ වලට හන්නාරි දෙකක් දැම්මේ නැත්නම් අකුරක් පේන්නේ නැහැ පුළුවන් සුදෙ වෙන්න දැන් තමා දකින්න අම්මා කියන රූපයක් ඉස්selලාම දැක්ක අනිත්‍යමේ ඇහැ කියන කාරණය. දැන් තමා තුලින් දකින්න. දැන් තමා තුලින් තමයි කල්යාණ මිත්‍රයා මතු කරගත්තා. දැන් අපිට එහෙමේ වටේ පිටේ කොහෙවත් යන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා තමා තුලින් දැන් දකින්නවන ආකාරෝති සද්ධා සත්‍යය හැරෙන්නේ නැහැ. එතකොට බලන්න මේ ඇස නිසා සකස් වුණා වූ ඇස කියන රූපය අනිට්‍යයි වගේම මේ ඇස නිසා සකස් වුණා වූ විඳීම් විහා බැලුවොත් කොච්චරනම් අපි අම්මා කියන රූපය හෙන් දැක්කා ඒ අම්මා නිසා අපි විඳීම් සකස් කරගත් ජීවිතයක් අම්මාගේ කිරිසොඳට අම්මාගේ හුරතලයට අම්මාගේ ආදරයට අම්මා ගහනකොට බනිනකොට කවනකොට කොණනකොට අකුරු කියලා දෙනකොට යනකොට කොච්චර නම් ඒ අම්මා නිසා අපි විඳින් සකස් කරගත්තා ඒ විදිහ නිත්‍යද අනිත්‍යද තාත්තා කියන රූපය නිසා අපි කොච්චර විඳින් සකස් කරගත්තා ඒ විදිහ නිත්‍යද අනිත්‍යද දැන් මේ කාරණා තමා තුලින් තමා දකින්න අන්නාකාරෝති සත්‍යය. එයා දැන් හැරෙන්නේ නැහැ. එයා තමාගේ ඇහැගෙන දැනගෙනයි මේ මාර්ගයේ කුල යන්නේ. දන්නවා මේ අනිත්‍ය වෙන දේවල් මේක මට හිත දෙයක් ආහාරයෙන් යැපෙනහක් මේක. ඒ නිසා අස අනිත්‍යයි වගේ මැස නිසා සකස් වෙන පස් වේදනා සංඥා සංකාර විඤ්ඤාණයන්ගේ අනිත්‍යභාවය තමාතුරින් දකින්වන්න ආකාරෝත්‍ය සත්‍යය. අපි එකෙන්ද සත්‍යව අරගෙන යන්නේ. එතකොට තමයි සද්ධාවත් විදර්ශනා නුවරට අපි ලක් කරන්නේ. එනිඳි තමයි ආකාරෝත්‍ය සත්‍යව සකස් වෙන්නේ. දැන් බලන්න මම අර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාදමූලයේදී අර මඩ වකුරක වැතිරෙනවා වැතිලා බුදුරජාණන් වහන්සේට පාපිස්නාවක් වෙනවා. එතකොට බලන්න අර බෝධිසත්වයා අර මඩ වකුරක වැතිරිලා දීපංගර බුදුරජාණන් වහන්සේට පාපිස්නාවක් වුණ වෙලාවේ ඇතිුණා වූ විදීම් නিত্যද අනිත්‍යද? ඒ රූපයේ නিত্যද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. එතකොට බලන්න දීපංගර බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි බෝධිසත්වෙින්ට බබ අහවල්ව දැවසේ අහවල් කාලයේ ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ හැටියට සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වනවා කියලා නියත විවරණ දුන්න අවස්ථාවේ ඇතිුණා වූ විදින් කොච්චර විදීම් ඇති වෙන්නේ නැද්ද? නෑ. ඒ විදීම් නිට්ටේ ද ඒ රූපේ නිට්ටේ ද අනිත්‍යද? අනිත්‍යය. එතනින් සංසාරේට බැහැලා ගැලව ගැලවා දන් දෙනකොට කොච්චර නම් විදීම් සකස් වෙන්නේ නැද්ද? මහා සාගරේ ජලය පරාද වෙන රුධිරයේ දන්දෙද්දි මොනසානම් විඳීම් ඇති වෙන්නේ නැද්ද? මහා පොළවේ පාස් පරාද වෙන තරමට ශරීර මාංශ දන්දෙද්දි මොනසානම් විඳීම් ඇති වෙන්නේ නැද්ද? ඒවා නিত্যද අනිත්‍යද? අනිත්‍ය. රූප නিত্যද අනිත්‍යද? අනිත්‍ය විදිහට. නැහැ. අරහය අවුද්ධව දුෂ්කරක් විහාකන වෙලාවේ ඇති උනා වූ විඳීම් නিত্যද අනිත්‍යද? අනිත්‍ය. ඉනම් බලන්න ලැබිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ වලින් පරිපූර්ණ වෙච්ච ඒ සම්මා සම්බුද්‍රජානන් වංශයේගේ රූපකාය ජීවිතයේ නිත්‍ය දානිත්‍ය ඉනම් බලන්න ඒස ආයෝමයේ චරිතය සාරා සංකල්ප ලක්ෂ ගානක් මේ කිනු ප්‍රඥාවක් වැඩවා ගැනීම උදෙසා දස පාරමී පුරාගෙන ආපු ඒ ආයෝමයේ චරිතයත් අනිත්‍ය මමත් ඔබේ දරුවා විඳද කියන්නේ මොනවන්ද අරසායෝ මේ චරිතයක් ඒ වගේ අනිත් වෙලා ගියා නම් තාම ධර්මයේ සම්දිත්තිකෝ තියෙනවා. නමුත් මේ ධර්මයේ සම්දිත්තික බවෙන් නිදීුණතනදි ධර්මය අනිත් වෙලා ආයිමත් ඊළඟ බුදුරයන් වහන්සේ තමයි ආර්යශාස්ත්‍රාංගික මතුමාර්ගය මතු කරලා දැන්නේ. අන්න බුදුරයන් වහන්සේ කෙරෙහි සද්ධාව සකස් කරගන්න වාගේම ඒක ආකාරව තී සද්ධාවක් පත් කරගන්න ඒ විදර්ශනාවට අපි සද්ධාව ලක් කරන්නේ. илсяной 꼭, мед, prechend essai failah, you can have gone through the dhrasee. Toaff-down the amount of the mountain that it means their daughter is an angel ofここ. So I would like to commit. This islled size-gesetzt of you that the house of you 目前 must birth as an ab confusion is not sohan ඵලයටපත් වෙනකම් විතරයි ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. ඉන්පස්සේ ආයිමත් අපි සද්ධාවක් ගැන හිතන්න යන්න ඕනේ. ඒක පරිපූර්ණ වෙලා ආයිමත් සද්ධාව සීලය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නැහැ sohan ඵලයටපත් වුණාට පස්සේ. ඒ නිසාමයි අපි කියන්නේ sohan මාර්ගය ඉන්න කෙනා සද්ධාවටම මුල් තැන දෙන්නේ මුල් තැන දෙන්නේ භාවනාවට යන කලබල වෙන්න එපා. සද්ධාවමයි සීලයමයි අපි ඔසවලා කියන්නේ sohan ඵලයේ කියන දැනට. මොකද සෝවාන් පලයටපත් උනාට පස්සේ ආද සද්ධාව පිළිබඳ සීලය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට යාතුල වැඩින්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යභාවය පමණයි. එදිනා සද්ධාව කියන කාරණය ආකාරවති සද්ධාවක් අචල සද්ධාව බවට අපිපත් කරගන්න ඕනේ. දෙවනි කාරණය බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සීලය. විහියයි કે නිතිය සීලය පිණතුනේ පංච සීලය. ඒ නිසා පන්සිල් පද පහ සතර පායේ බය දකින්නටුනේ Taman ආරක්ෂා කරගන්න. නිවැරදිවම සතර පායේ බිය දකින්න ඕනේ. සතර පායේ සත්‍ය දුක් විඳින ස්වභාවය දකින්. ලෝකෙට පේන්න නෙමෙයි. මම මේ 바රෙන් ගැළවෙනවායි කියන කාර්යයේ මේ ධර්මයෙන් අපේ උදේශා යති ශීලිය ආරක්ෂා කරගන්නේ ලෝකෙට පේන්න නෙමෙයි ලෝකෙට පේන සිල්ලා ආරක්ෂා කළ තේරුමක් නැහැ මොකද ජූරියක ඉන්නේ තමගේ හිත තුලයි එක්තරා මහත්මයෙක් කියනවා මේ මහත්මයා අවුරුදු 80ක් ඉදර ජීවත් වෙච්ච මහත්මයෙක් නමුත් මේ මහත්මයා සමාජය තුල හැම වෙලාවෙම ජීවත් උනේ සිල්ව දෙක් ඇතුලේ නිරතුරුවම සිල්වත් බවයි තුනයි මේ මහත්මයා විදක කාලයක් රෝගී බවට පත් වෙලා මේ මහත්මයා වියන්නේ. මේ මහත්මයා මිය ගiata පස්සේ අපි දන්නේ ස්වාමින්වහන්සේ කෙනෙක් අරමුණු කරලා බල්ල කියනවා. මේ මිය ගියා මහත්මයා කොහෙද උප්පත්තියක් සකස් කරගත්තේ කියලා. මොකද ඒ වෙනකොට ඒ මිය ගියේ මහත්මයාගේ දවාදන්ව කියනවා. Tamange taatta lassana sulu saramak amisayak ඇඳගෙන එලෙස අපි ගන්න ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් අරමුණු කරලා බල්ලා කියනවා මේ මෙරිච්ච මාත්මයා ඊළඟ උපත සකස් කරගත්තේ කොහෙද කියලා. ඒ වෙලාවේ ස්වාමින් වහන්සේ දකින්නවලු කළුපාට වතුර ටැංකියක් වගේ විශාල වතුර ගබලා. ඒ කළුපාට කියන්නේ අර බොහොම දුර්වල අර පිටකොටුවේ කාණු ඉතුරු වහමන්නේ කළුපාට අපුල වගේ කළුපාට මේ කලපාට වතුරට තටාකය අපි හිතමු ජීන්දර දාන රත් කරනවා රත් මොකද සිද්ධ වෙන්නේ දුම් දාන නේද? එතකොට මොකද සිද්ධ වෙන්නේ ජයන් ගෙටි ප්‍රමාණයට බබුලු දාන තව තව රත් කරනකොට ලොවි ගෙටි ප්‍රමාණයට බබුලු දාන මේක හොතේටම වෙන්නේ මෙලිකෙටි ප්‍රමාණයට බබුලු දාන ඛඟ ථන පා Force review අවන්ප භැ Gee Stupid ලදීන වේ Wheels හ බ හදන පර පතුය හෙ හමට රන්න어중ය Iím tod 我චුබ හැන се smallest Built Unüng惜 හග කේ 55 Roma භු sociedad හැමන් කේ・ training හෙන ඔබ‑ yük්tycznie යක රකතුවහු අSam dedicate走 නමුත් අපි දන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ ආරමුණු කරලා බලනකොට අරසා බෙලිගෙඩි පමණට ගොජොජ ගාල ගී යාම වල වතුරේ තියක් නැමෙයි. ඊට පස්සේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ තීරණය කළේ කියනවා මේ මහත්මයා ගත කරපු ජීවිතය පිළිබඳ හොයන්න ඕනේ කියලා. එතන සයාගෙන සලාගෙන යනකොට එයා දකින්නවා මෙයා ජීවිතයේ ශීලයක් ආරක්ෂා කරගන්නෙ අභිහුණියන් ඔය කරාගෙන තියෙන සියලුම දේවල් කරපු කෙනෙක්. ඒ විතරක් නෙමේ තිරිසන් සත්වයක පවා කාමයේ වර්ධෝයන් තිබිච්ච කෙනෙක්. දැන් ආම්බුලන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සුදුසුකණයි. සුදුසුකණයි ලැබුණා. දැන් යා ආව දවස අනේ ඒ පස් දෙනා තමයි පස්ස වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන ධූරිසභිකය පස් දෙනා. මේ පස් දෙනා කොයිම වෙලාවකවත් එකපෙළියේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ නැහැ. පස්සේ කියන ධූරිසභිකයා නැගිටට පස්සේ වේදනාව කියන ධූරිසභිකයා වාඩි වෙනවා. වේදනාව කියන ධූරිසභිකයා නැගිටට පස්සේ සංඥාව හඳුනා ගැනීම කියන අධුණා ගැනීම කියන ධූරිසභිකා නැකිතල ගියාට පස්සේ චේතනාව කියන සංස්කාර කියන ධූරිසභිකා වාඩි වෙනවා. මෙන්න මේ චේතනාව කියන සංස්කාර කියන ධූරිසභිකා තමයි තීන්දුව දෙන්නේ. දෙන්නා වූ තීන්දුව දීලා නැකිතල ගියාම විඥාණය කියන වාඩි වෙනවා. එයා තමයි තීන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. යෝගයේ නමුත් අපි දැනගෙන නෑ මාත්මයා දැනගෙන හිටියේ නෑ ධූරිය කියන්නේ තමතුලයි කියලා. එinsa අපි කරේය අනුකම්පාවෙන්මයි. අපි සීලයේ තුල ස්ථානගත වෙන්න ඕනේ. මොකද සීලයමයි අපිව සුගතිගාමි ජීවිතයක් අපිට ලබල දෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ පංච සීලය තමයි දිහි අයගේ නित्य සීලය පුළුවන් අවස්ථාවන්දී උපෝසත සීලයන්ට යමු. නමුත් නित्य සීලය පංච මෙන්න මේ පංචශීලයේ ආරක්ෂා කරගද්දී നിരෙත්‍රුවම අපි හිතන්න ඕනේ මේ සීලය කියන කාරණයේ දස කුසල් කියන කාරණයට අරගෙන යනවා මොකද අපි පංචශීල සමාදන් වුණා ආජීව අර්ථක සීලය සමාදන් වුණා උපෝෂණ සීලයන් සමාදන් වුණා අපි තුල රැකෙන්නේ මොකද්ද කාය කර්ම වචී කර්ම කියන காரணන් දෙක කාය සිතු වෙන්න වචනෙන් සිදු වෙනා වූ වැඩිය අතර මුසාවාදා පිසුනා වාචා පරසාවාචා සම්පත කල. දැන් මොන සීලයක් සමාදන් වුණත් මේ කයෙන් සිදු වෙනා වූ අකුසල් සහ වචනෙන් සිදු වෙනා වූ කර්ණා හත තමයි ආවද. නමුත් ලෝතුරා බුදුරජාණන් මේ කාය කර්ම වාචිකර්ම වලට මේ காரண තුනයි බලවත් කියලා බුදුරයන් වහන්සේ දේශනා කරා. අපි සිල් සමාදන් වෙනවා. සිල් සමාදන් වෙලා අපි අතින් අපිට තේරියන ද්වේෂයක් සකස් වෙනවා. ඒ ද්වේෂය සකස් වෙනකොට අපි බලනවා අපේ සිල්පදය දුර්වලමාද කියලා. දුර්වල වෙලා නැහැ. සතෙක් නැරුවෙත් නැහැ, බොරු කියුවෙත් නැහැ, වොරකංගලෙත් නැහැ, මුකුත් කලේ නැහැ. දැන් යා සතුටේ සිල්පදය බිඳුනේ. නමුත් සතුට වෙන්න වෙලා තින්නේ මාලමත්ව මනෝ කර්මයක් සිද්ධ වෙනවා. එනිසා සීලය කියන කාර්යයේ நிறைவேற்றுවම දස කුසල් කියන කාණ්ඩ උසවා ගන්න අපි දක්ශ වෙනවා. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට සීලෙන් සැබෑ ඵලයේ ජීවිතයට එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බුදුරයන් වහන්සේ දේශනා කරන සීලය කියන කාර්යය ආර්ය බවට පත් අපි දක්ශ වෙන්න. ආර්ය සීලයක්. මොකද සීලය බුදුරයන් වහන්සේ 15 වෙනි මෙන්න මේ තිත්වා වූ සීලය බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි ආර්ය සීලයක් බවට පත් කරලා අපිට දෙන්නේ ආර්ය සීල. ඒක ආර්ය සීලය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? සීල් සමාදන් වෙනවා. සමාදන් වුණා වූ සීලය ආරක්ෂා කරනවා. ආරක්ෂා කරගත්තා සීලය නවැත නවැත මෙනෙහි කරනවා ආවර්ජනය කරනවා. එහෙම කරමින් සීලෙන් ලැබෙන ආනිසංස අපි විදර්ශනාවට ලක් ලක් මොනවාද සීලෙන් ලැබෙන ආනිසංශ? අපේ කීර්ති නාමය පැතිරෙනවා. ඕනෑම සබාවක් ඉස්සරහට අපි නොබියව යනවා. අපේ වස්තුව සම්පත් රැකෙනවා. සීමුලානවි මැරෙනවා. අප්‍රමාදී භාවය සකස් වෙනවා. සුගති උපදිනවා. දැන් මේ කියපු සියලු මානිසංශ නিত্যද අනිත්‍යද? අනිත්‍ය. අපි සිල් රැකලා මේ ආස්වාදයට බැඳෙනවා කියන්නේ අනිත්‍ය උදේකට බැඳෙනවා නේද? අනිත්‍ය <Sess> ි සිල් රැකල අපි ප්‍රාත්ථනා කරන ම් මග දෙවීියෙක් වේවා කළේ අනාගත පංචු පාල අස්කන්දයක් නේද පාර්ත්නා කරන්නේ අපි සිල් වැැකලා අනාගත දී බ්‍රක්මක මනුස්සයක්වේවා කියළ ප්‍රාත්ථනා කරන න අද රූපයක් ේද ප්‍රාත්නා කරන්නේ එන අපි ප්‍රාත්ථනා කරන්නේ කසිල්රැක එ නිසා බුදුර අන්මාන්සේ දේශනා කරනවා සිල් සමාධන්ගෙන් එහි आනිසන් से ජීවිතයට ලබමින් ඒ ආනිසන්සයන්ගේ අනිත්‍ය භාාවය දේවානි සංසංගයේ අනිත්‍යභාවය දකින්න දෙවියෙක් දින කారణේ සිහිපත් වෙනකොට ඒ දෙවියාගේ දිව්‍ය ලෝකයේ අනිත්‍යභාවය දකින්න අපි සිල් ආරක්ෂා කරලා අතීතේ සක්‍රීය වෙලා අප්‍රමාණ වාරයක් ඉපදුලා ඇත අපි සිල් ආරක්ෂා කරල් වෙත් කරලා අතීතේ සත්විදි රජ වෙලා අප්‍රමාණ වාරයක් ඉපදුලා ඇත වෙලා ෂ්ත්‍රි රත්නයේ වෙලා ඉපදුලා ඇත නමුත් ඒකේ තේරුම වෙලා ගියා එනවා ඔබ මේ මොහොතේ භවයේ උදසානන් සැපියෙ උදසානන් සිල්ලා ආරක්ෂා කරන්නේ ඒ කරන දේ තනිත් වෙන වියක් නක්. ඒ නිසා ආස්වාදයට බැඳෙන්නේ නැපා පංච උපාදාන ස්කන්ධයට බැඳෙන්නේ නැපා සිල්ලා ආරක්ෂා කරමින් එහි ආරි සංසයන්ගේ අනිත්්‍ය භාවයේ දකිමින් ජීවත් වෙනවා. එතන තමයි බබරි මොහොතේට මාර්ග ආරකාන්ත සීලය බවට. ඒක තමයි රහතන් වහන්සේලා රැකකා වූ සීලය. රහතන් වහන්සේ රැකින්නා වූ සීලයා पानाद ता वेरमाण सिखाबदन समाध्यामी केलाभखन रपण नसानेरपन नसान नෑ की हुआ अभीताम आपपना नसाගन न भावि अभी ताम नव मैरीला पने सभावे नमत राहतन वान से किन मैरीला मान के जीवते वत साග अभ परपन नसा न එළුවේ කරකේ කුකුලෙක් වෙලා බෙල්ල ස්වභාවය ඉන්නේ. මේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් අතරින් මේ සීලය රැකෙන්නේ යා නැවත නැවත තමව මරා ගන්න යන්නේ. එතෙන්ට අපි මේ සීලය අරගෙන යන්නේ. මේ සීලේ ශක්තිය අරගෙන මේ සීලේ අර්ථය අරගෙන අපි එතෙන්ට යන්නේ. එතන බලන්නේ මුසාවාදා වේරමණී සීක්කාපදං සමාදන්. අපි બોරු කියන්නේ නැහැ. එතන අපි බොරු කියන්නේ නැහැ කිව්වත් පුතේ අපි මේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම බොරුව තමයි කියන්නේ. නේ? මේ ඇස සැපයි කියලා අපි කියනවා. මේ ඇස නිසා සකස් වෙන පස් වේදනා සංඥා සංකාර විඥානයන් සැපයි කියලා මිත්‍යයි කියලා අපි කියනවා නේ. බොරුවක් නෙමේක. මොකද එනු කියන කෙනා මේ බොරුව කියන කාරණය මුසාවාදී කියන තරම් අතෙන්ට මුසාවගේ කියන්නේ. එනු නමුත් ඔබලාට කියන්නේ පංච කියන කාරණය අපිට තියෙන. නේද? Mile ཨ ཚarent Ⴤ կཇ སར ར ཨང མ ར ལར ར ཡུས ར གར ཏ gyЫ ར ཡེ ར ར ཕ� ཡེ ར ར ད� ཕ� ར ར ར ར ར ར ར ར ར གར ར Hin ར ར ན ར ར ར పంచุปาทాన స్కන්දේ અનિત્યභාවය මම මුලින්ම මතක් කළා මේ રૂપ වේදනා සංඥා සංකාර විඥානයන්ගේ અનિત્યභාවය තේන්න ඉතින් තුල්ලාට ගොඩාක් භාවනා කරනවා තන පුදුරයන් දේශනා කරන්නේ නැහැ ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. てるුවන් කෙරෙහි සද්ධාවයි සීලෙමයි මුල් ඔබට අවශ්‍ය සමාධිය ඔබට තුල සකස් කරලා දෙනවා ප්‍රඥාව වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා නිරතුරුවම పంచุปาทాన స్కන්දේ અનિત્યභාවය ගැන හිතනකොට උබරාතිతే ඉතිහා උ අනේ පිළිසිටුකමා විශාඛාව කියන අය ජීවත් වුණ ආකාරයේ මිනිසින් だっින් අර නකුල මාතා නකුල පියා ජීවත් වුණ ආකාරයේ මිනිසින් だっින් ඒ අය විවාහ වෙලා පුරන් හදලා කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් ධනේ පරිහරණය කරමින් සාසනික සේවාවලන් සාංශික දායකකම් කරමින් ඒගොල්ල සතරපයින් පිළි මේ එහෙනම් ගොඩාක් අනිත්‍ය සංඥාවට ඒගොල්ල ගියේ තෙරුවන් කෙරෙහි සද්ධාමයි සීලයමයි ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය මාර්ගයේ සටහස් කළා. ඒ නිසා ඔගලා වැඩි බලය යොදන්න ඕනේ තෙරුවන් කෙරෙහි සද්ධාව තමයි. එතනයි මුල. දෙවනුව සීලය, ආරේකාන්ත සීලයක් අපිද ඒ තුල සකස් වෙනා වූ සංහිඳීම සමාධිය තුල අවශ්‍ය ප්‍රඥාව සලස්සලා දෙනවා. හිතේ අනිත්‍යභාවයේ નિරවේතුම දකිමින් ඉන්න. දැන් අද උදේින්නම් මේ වෙනකොට හිත් කී දහක් අපිට ඇති වෙන්නේ නැන්නේ අද උදේින් නැකිටින්න කියලා හිත කිව්ව තේකක් බොන්න කියලා හිත කිව්ව ඇඳුම් මගින්න දැන් මෙහෙට එන්න ඕනේ හිත නමුත් උදේ තේ බොන්න කියපු හිත තියනอด ඇඳුම් මගින්න කියපු එන්න කියපු හිත සකස් උනා වූ හැම විතක්ම අනිත්‍ය උනා අපිව ක්‍රියාත්මක භාවයක පත්ව දැන් අපිව මෙහෙට එන්න කියලා හිත සකස් උනා අනිත්‍ය උනා අපි මෙහෙට අව එතකොට මේ ක්‍රියාත්මක භාවය නිසා මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ එක්ක කුසලයක් සිද්ධ වෙනවා එක්ක අපසලයක් දැන් මෙහෙට එන්න කිව්වොත් දැන් මේ මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කුසලයක් කාටරි බයින් යන්න ඕනේ කිව්වනම් මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ අපසල ඒ නිසා අනිත්‍ය වෙලා යනවා අපිව ක්‍රියාත්මක භාවයක ක්‍රියාත්මක භාවය නිසා එක්ක අපි කුසලයක් සිද්ධ කර ගන්නවා එක්ක අපි අපසලයක් කුසල් සහ අපසල් කියන්නේ සංස්කාර සංස්කාරවල ස්වභාවය අපි ඔබ වේට එහෙනම් අපි මේ සාරා සංකල්ප ලක්ෂගානක් මැරිමින් නිපදෙමින් මැරිමින් නිපදෙමින් හේතුඵල ධර්මයන්ට අනුව මේ යන්නේ අපිට අයිති නැති හිතක් අපේ කරගැනීම නිසා නේද අපිට අයිති නැති පස්සේ නිසා සකස් වෙන්න හිත අපි තෘෂ්ණාවෙන් තෙත් කරලා අපේ කර ගන්න දැන් ඊයේ කේන්තියක් සකස් වුණා නම් දැන් තියෙනවද නැහැ කේන්තිය කියන්නේ මෝහය කිසිම තේරුමක් නැති දේවල් හැටියටයි අපිට දෙන්නේ නේ අපිට කිසිම තේරුමක් තියෙන දේවල් හැටියට ඒක දෙන්නේ නැහැ නමුත් කේන්ති නැති වුණාත් ඊයේ කේන්ති නිසා සකස් වුණා වූ අකුසලයේ අපි පිලිපස්සේ තියෙන කේන්ති දෙන්නේ අකුසලයේ අපි පිලිපස්සේ තියෙන නේද එහෙනම් Taman හිත දිහා බලන් ඉන්න සකස් වෙන්නා වූ හැම හිතවිල්ලක්ම ඔබේ භවයට ආරංචිනා වූ සංස්කාරයක් එක්ක කුසල්ලෝ අකුසල ternary දෙරිසායේ සකස් වෙන්නා වූ හිත අනිත්‍යයි කියලා ද අපි නම් මොහොතක් පාසා අපිoverlineට නමුත් කුසල් සංස්කාර නාස්තර ගන්න යන්නේ කුසල් සංස්කාර ඔබලට අවශ්‍යයි සෝවාන් බලයේපත් වෙන. එහෙනම් අකුසල් සංස්කාරයන් සකස් වෙනකොට ලෝභ ද්වේෂ සිතුවිලි සකස් ඒ හිත හැම වෙලාවම අනිත්‍යයි කියලා දැකලා ත්‍යාත්මක භාවිතපත් වෙන දෙන්න එපක්. තේරෙන. දැන් උතරින් බලාගදී කියiamo ඕක සිත කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධ. දැක කාය කියන තැනින් නැහෙනවා ඇසුණායි කියන තැනින් නැහෙනවා දැනුනායි කියන තැනින් නැහෙනවා විදීමකට යන්න දෙන්නේ නැහැ එනිසා ඒ ආකාරයෙන් ධර්මයෙන් ඉන්නේ එතන තමයි පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්වා මම මුලින් කියුවා එසේ අනිත්‍යභාවය දක්ිනා පිට කණේ අනිත්‍යභාවය දක්ිනා ඒ වනිසා සකස් වෙන පස්ස වේදනාවන්ගේ අනිත්‍යභාවය දක්ිනවා එනිසා NIR ඒ මේ රූපේ අනිත්‍යභාවය දක්ිනින් ඉන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ මුල්ම උපාදානස්කන්ධ තමයි රූප උපාදානස්කන්ධය රූපයක නිතන කුෂ්ණාව නිසාමයි අපි විඳින සකස්ක. යමෙක් රූපය අවබෝධ කරගෙන ඉද්දී, ඊතුල් කාරණා පහම त्याදුල අවබෝධ වෙනවා නේද? මොකද මෙතනින් තමයි ඒ කාරණා පහ සකස් වෙන්නේ. ඒ නිසායි බුදුරයන් වහන්සේ NIRETURWME මේ රූපයේ අනිත්‍යභාවයේ දකිමින් ඉන්නේ. මේ ඇසේ කනේ, නාසේ, දිවේ, ශරීරයේ, මනසේ අනිත්‍යභාවයේ දකිමින් ඉන්නේ. ඒ වාට පස්සේ වෙන්නා වූ බාහිර රූපයන්ගේ එතකොට දැන් මේ කාරණා තුනයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කියන්නේ. වඩාත් දේවල් කියන්නේ නැහැ. දනුවන්ගේ ශාන්තාව, සීලය, පංචපාද සංස්කන්දේ අනිතු බව. ඒ ඔබලාට බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මේ කාරණා තුන තමයි ජීවිතේට උරි වඩන්නේ කියන්නේ. එනිසා බුදුජාණන් වහන්සේ ක්‍රේ ශාද්ධා වේ. නේ? වන් බුදුරජාණන් ඔබලාට මේ මානව ජීවිතය ලැබුණේ ඔබ මේ බෞද්ධකම මේ වස්තුව දේපල સંપත් කීර්තිය මේ සියල්ල ලැබුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා කර්මය කරුණ බල විශ්වාසයෙන් දුන්නා නිසා කෙරුවන් කෙරෙ වූ සද්ධාම නිසා නේ පුතෙක් ලැබුණා දුවෙක් ලැබුණා නම් අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් වස්තුව දේපලක් රැකියාවක් මේ සියල්ලම අපිට ලැබුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසාමයි ඔබේ ජීවිතය කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේටයි දෙයක් මොකද සත්‍ය ධර්මයේ ඵලය තමයි ඔබේ ජීවිතය කියන්නේ. එනවා ඔබ මේ සහ සත්‍ය ධර්මයේතුලින් බුදුරජාන් වහන්සේතුලින් අශීරියක් ලබනවා නම්, ওই අශීරිය ලබා දුන්න බුදුරජාන් වහන්සේ උදෙසා මේ කුංචි කැපවීම කරන් අපි පසුබට වෙන්නේ මොකද මේ සියල්ල ඔබට ලැබුණ සත්‍ය පෙර ජීවිතවල idi ඉස්සෙල්ලා ජීවිතල සත්‍ය ධර්මයේම සරණ තමයි මේ සියල්ල ඔබට සකස් වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඔබ සුගතිය කුමක්ද කියලා හඳුනාගත්තේ සත්‍ය ධර්මය නිසා බුදු කර්මයේ කර්මඵල විශ්වාසයේ අනුනගාත්තේ සද්ධර්මයේ නිසා ඔබ අම්මා තාත්තාගේ ගුණයන් හඳුනාගත්තේ සද්ධර්මයේ නිසා නැවත සුගතියකට යන්න පාර නිසාමයි ඒසා දෙයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා අපි ලබා ඒසා දෙයක් ලබා දුන්න වහන්සේ උදෙසා මෙන්න මේ කාරණා අපේ ජීවිතෙන් වඩන්නේ එම් නැත්තම් අපි ණයකාරයෝ ණයකාරයෝ කියන්නේ අපි නිත්‍යාධිස්තිරා පිළිබඳව එනිසා ලබා ගන්නා වූ මේ ජීවිතය අර ශේෂ්ඨ උපතක් අපි ලබා ගත්තා. එහෙනම් තෙරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාවත්, සීලයත්, පංචපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය කියන කාර්මයේ තුලින් අර ශේෂ්ඨ මරණපයින් මේකට ගෙනියන්න අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. ධම්මං කියුවේලේ සම්බන්ධව යමක් අහන්න කියලා නම් අහන්න. දන්නවනම් කියන්න, දන්නේ නැත්නම් නැහැ කියන්න. මම ඔබට යහන්දා කියන්නේ භාවනා නකර නිවන් අවබෝධ කරගන්න. අපහසු ඉන්නේ කියන්නේ භාවනා නකර කොහොමද නිවන් අවබෝධ කරගන්නේ? මම එහෙම දැක් කිව්වද? නෑ. මම කිව්වේ සතර පාය miteinander තැන විතරයි. එතන පංච වාදාන ස්කන්ධයන් ඉතිපාරි දමින් නේද. ඒගොල්ලෝ අංගුලිමාලක වගේ ඒ ස්ථාවලෝ සංසාරේ ඒවා ශක්තිමත් ආකාරයෙන් වඩලා තිබ්බා. ඒ වැඩිමිට අවශ්‍ය බුදුරයන්වහන්සේව සම්මා සම්බුත් ඥාලින් දැකලා ඒ අවශ්‍ය කමඨාන්තිලේ අතීතේ වැළව ආවේ මතු කරලාගත්තු. ඒසයි ඒගොල්ලන්ට සීලය පිළිබඳ සමාජික පිළිමකට ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. අතීතේ රැක්කා වූ මතකේ මේ මතු කළ දෙද්දීම ඒ මොහොතේම ආගේ හිත සමාධිමත් ඒ සමාධිමත් ප්‍රඥාව සකස් කළ දුන්නු බුදුරයන් වහන්සේගේ විශිෂ්ට මානුෂික ලක්ෂණ දකිද්දිම ඒ දැක්ම තුළම. බුදුන් වහන්සේ වාත්මාලාව ඇහෙද්දිම ඒ ඇහිම තුළම සද්ධා වචන සද්ධාම පවරුවක් වත් වෙනවා. නමුත් අපිට නැහැ. ಅದೇ බුදුරයන් වහන්සේ කෙනෙක් දැකලා ලබන්නා වූ ඒ ශක්තිය වාසනාව නැහැ. නමුත් එහෙමනම් අපි තුලින්ම අපි මේක 맡ු කරගන්න. එතන අපේ හැකියාව අපේ දක්ෂතාවය අපි තුලින්ම අපි 맡ු කරගන්න. බුදුරයන් වහන්සේ කෙනාක් මේ අපිට ඇවිල්ලා මෙහෙමයි මෙහෙමයි මේ ශාසිතනේදී අනිවාර්යම භාවනාව කියන කාරණේ පංචපාදනස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය කියන කාරණේ හත්ය අවශ්‍යයි. එ වෙන සතරසරිපත්තානිය කියන කාරණේ හත්ය අවශ්‍යයි. නමුත් මුල් තැන දරුවන් කෙරෙහිව සද්ධාත. මොකද අපි වැඩෙන්නේ මොකද්ද දැන් මේ මාර්ගය තුල ආර්යශ්‍රාංගික වා. ඒකේ තේරුම් ගන්න. ආර්යශ්‍රාංගික මාර්ගයේ සම්මා සතිය තින්නේ හත් වෙනි කාරණේ හැටියට. සම්මා සමාධිය තින්නේ හතර වෙනි කාරණේ. එහෙනම් හත් වෙනි කාරණේට ඉස්සෙල්ලා காரணයන් 6ක් මුදුරෙන් මේ කාරණා හයේ ඵලය තමයි සම්මා සතිකය. එතන ඊළඟ කාරණා හය මොකද්ද? එක සම්මා දිට්ඨිය. මේක සම්මා සංකප්පය. වෙන ප්‍රඥාදාය සම්මා වාචා, කම්මන්තෝ, සම්මා ආජීව. සීලයටයි කියන්නේ. සම්මා වායාමෝ සමාධියටයි සියල්ල වඩමින් ඉන්නවා. තේනවද? මේ සියල්ල වඩමින් ඉන්නවා. දොර අවින්සා වල් වැපාද්‍ය නෙක්කම් මේ අතහැරින් ඈ ඊටපස්සේ සීලය මේ සියල්ල වඩනෙ ඉදති තමයි අපිට සතිය කියන කාරණේ සකස් වෙන්නේ මේ කාරණා අය වැඩිමින් තරෝ කවදාකවත් සම්මා සතියක් සකස් වෙන්නේ නැහැ සකස් සුනස් සකස් වෙන්නේ මිච්ඡා සතිය ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න යමෙක් ත්වං කරේ සද්ධාවෙන් බැහැරව සීලෙන් බැහැරව භාවනාව විතරක් යනවන කවලාක්වත් යාතුල සම්මා සතියක් සකස් වෙන්නේ ඒක මිච්ඡා සතියක්මයි මිච්ඡා සත්‍යත්වulin සකස් වෙන්නේ මිච්ඡා සමාධිය. එනිසා ආරේෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ මේ මාර්ගාංග 6ම වැඩි ඉන්නවා. එහි ඵලයේ තමයි සම්මා සත්‍යිය කියලා. සම්මා සත්‍යය තුළදී අපිට පංච උපාදානස්කන්ධයේ සද්දසටිපස්සන් ධර්මයන්ගේ අන්ති බාවේ අපි දකින්න. එන්න. හිතලා අරමයි ඵලෙ. එනිසා භාවනාව කියන කාරණේ විතරක් අපිට යන්නත් බෑ නේ ඊට පස්සේ ආතුල දිගටම වැඩෙන්න ඕන මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන යන්නේ අනිත්‍ය බව. එතනත් එනිසා භාවනාවට අවශ්‍යයි කියන්නේ භාවනාව කියන්නේ තෘෂ්ණාවශේය කරනවා නේද? ඒක තෘෂ්ණාවශේය වෙනද නම් අර මුලින් තීන දේවල් වඩාගෙන අපි මෙතෙන්ට සම්මාසතිය කියන්නේ ඒක. දැන් අපි හරකල ඉහිලා දන්න. ඊළඟට මම කරන්නේ? වටේම තියෙන ගoyan ටික, පොල්පැල ටික, කොස්පැල ටික කන්න. දැන් අපි ආ මීටර 20ක කඹයකින් बांधිනවා. දැන් දාලා මොකද වෙන්නේ? එයා යන්නේ මීටර 20 ප්‍රමාණයක්. ඒ මීටර 20ක කඹේ තයින් කරලා මීටර 10ක කඹයකින් बांधිනවා. දැන් යන්නේ ආ මීටර 10යි. ඒකත් තයින් කරලා නමුත් මෙයා මෙතන නැවතිලා ඉඳලා අර ගොයම් පැලතිය කොස් පැලතිය කෝල් පැලතිය බල බල කෙලකිල කිල තමයි තෘෂ්ණාව ඇති වුණාද නැහැ කෙලකිල කඩාගෙන යන්නේ කියලා හිතමින් ඉන්නේ සම්මාසතියක් සරස් වෙනායි සම්මාසතියක් සකස් වුණ දැන් තේ අර ආරෂ්ඨාංගික මුල් මාර්ගංග හලින් පෝෂණය ඒ පෝෂණයෙෙච්ච දේ තමයි සම්මාසතිය. ඒක සම්මාසතියෙන් නැවතිලා ඉන්න කෙනා තුල තෘෂ්ණාව හිිනම්. එහෙමනම් උෂ්ණවෙහි නයාරකයෙන් පරිපූර්ණ වෙලා ඉන්නේ. එයා එවත් කඩාගෙන අර කන්‍යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කෙල කෙල කෙල ඉන්නේ. නමුත් භාවනාව දිසලා අර කාරණාව ගන්න. මාත්‍රනේ මේ සත්‍පි ස්වධිපාක්ෂක ධර්මවල පංච හිඳුයයි, පංච බලයයි අපි වඩා සැකසින් කරගන්නයි. පංච ඉන්ද්‍රියයන් කියන්නේ මාත්‍ය පංච බලක් කියන්නේ මේ ශ්‍රද්ධාවීන සති සමාධි ප්‍රශ්නාමය. පංච ඉන්ද්‍රියන්වත් ඒ කාරණායි වැඩි වෙන පංච බලවල. නමුත් පංච ඉන්ද්‍රියයන් කියන මාත්‍ය සෝවන් ඵලයේ පත්වෙන කෙනාතුල පංච ඉන්ද්‍රියන් වැඩිලා ඉවරයි. එතනින් පස්සේ ආයමත්‍යාගේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් වැඩිවමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් පහම මාත්‍ය බල ධර්මයන් වැඩෙනවා බල ධර්මයන් පරිපූර්ණ කරන්නේ රහතන්. පංච ඉන්ද්‍රියයන් බල ධර්මයන් ඒ බල ධර්මයන් කියන්නේ ඊළඟට යාතුලි සංකේත විදර්ශනා නුම්මයි සකස්වේ. විදර්ශනා නුම්මයි සකස්වේ. ඒක බලයක් බවට පත් වෙන ඉන්ද්‍රිය බලයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ බල මේ වෙන ජීවිතයේ සුර ගත කරනකොට මාත්‍රිය අපි තාම 4-5යි නිදි නැත්නම් අපිට කුසල් කියන কারণে අවශ්‍යයි. දරුවන් කලේ ශ්‍රද්ධාව වැඩෙන්න ඕනේ නේද? ගන් දෙන්න ඕනේ නේ. මේ කාරණා කෙරෙන්නේ. එතකොට අපිට සාමාන්‍ය අවස්ථාවේදී කුසල් සිත් අනිත්‍යයි කියලා අපිට දකින්නේ කියන්න බෑ. නමුත් Taman භාවනාවක් කරන වෙලාවේ සකස් වෙනා වූ නැමෙට